Moikka taas! Moi moi! Mitä jos tulee kavereita ikävä? Silloinhan voi järjestää vaikka virtuaalisesti kahvitauon. Aivan, ja pienestä käsästä voi järjestää pienen ad hoc palaverin virtuaalisesti. Tai sopikaa treffit tänne ulkoilmaan. Ja sitten vielä kannattaa muistaa se, että ystävää tai läheistä muistaa soittamalla tai muulla tavoin. Tai heitäpä joku pieni haaste vaikka kaverille ja kokekaa yhdessä. Joo, näillä keinoilla voidaan mennä taas eteenpäin. Moikka! Yes, Moika. Moikka!